Це одна із паркових зон у Тернополі. Вона знаходиться поблизу перехрестя вулиць Будного та Винниченка. Сьогодні тут прибирали майже 40 людей. Серед них тернополянин Ігор Петречко. Треба піклуватися про нашу природу, показати молодшим і старшим поколінням. Щоб щось змінити, треба почати з себе, можна так сказати. Ну і це найменше, що можна зробити, це просто прийти і поприбирати за не з людьми, які смітять. Тернополянка Христина Ходань до Толоки долучається щороку. Сьогодні прийшла прибирати разом з друзями. Ми побачили оголошення про, про те, що відбудеться саме збір людей бажаючих. Ми вирішили долучитися, ми написали в міську раду, що ми будемо, що вони на нас розраховували, що в нас близько 15 людей і що ми мали всі засоби з собою. Світлана Хом'як розповідає, за дві години толоки зібрали 60 мішків сміття. «Тут дуже багато і одягу, і бутилок, і куртки, і нижня білизна. Дуже багато бутилок від пива від алкоголю. Загалом прибирали місто на 20 локаціях, каже начальниця міського відділу благоустрою та екології Оксана Лобура. Ці заходи в першу чергу ми проводимо на таких загальноміських великих зелених зонах після зимового періоду, коли багато вже сміття накопичилося за той період. І тому ми всі сили кидаємо на такі території, які не прибираються систематично. Цього року ми визначені такі декілька таких великих ділянок. У нас така от велика зона тут на одного Виниченка, велика зелена зона на проспекті Злуки, дуже засмічена територія так само. Територія на вулиці Слівенській, велика зелена зона на вулиці Морозенка, така придорожня зелена смуга. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.